Не про карантин! <laughs> да вы что? Я человек военный и поэтому президент есть, я как бы ухаять не буду. Это больше бюджетники, треба в них пытаться, я спортсмен. Как говорят, не загоняйте женщину как кошку в угол, потому что она становится пантерой. Так и народ. Знаю одно, что идет работа, работают. У їхньому апараті зелен... Зеленський працює, і я в цьому вирію. Є такі істочники, від яких є інформація. Річниця президентства Зеленського. Рік тому ми запитували людей про те, що вони очікують від нового президента, а сьогодні хочемо запитати, як вони оцінюють його роботу за пройдешній рік. Рік президентства Зеленського. Як, на вашу думку, пройшов цей рік? Если честно, ожидания были ну такие, что просто не передать. Стадион так стадион, когда он был на стадионе, действительно, вы не поверите. Эту его промову, так сказать, мне кажется, я его слышу, я ее я знала наизусть. Мы настолько этому верили, что я сейчас даже говорю, у меня мурашки по коже. Но если ты президент, ты мужчина, ты пообещал, кто как не ты должен это сделать. А оно все на месте. Вот я на стадионе когда смотрел, мне так понравилось понравилось все но опять же я не знаю что там сейчас происходит до конца мне только что телевизор показывает то я читаю во всяком случае мне хочется мне лично хочется чтобы развитие было более интенсивно украины потому что ну для нас это смерти подобно и поэтому как бы слабовато но хороший такой молодой перспективы не очень я думаю, що він багато хорошого зможе зробити, але не тільки від нього. Всі обвинять Зеленського, що він нічого не вміє, нічого не робить. Чоловіку дайте можливість працювати. Що він зробив, я не знаю. Но, в принципі, не продав державу Україну за цей рік. Уже не... Віримо далі. У мене очікувань на нього ніяких не було. Ну, відразу було зрозуміло, що така людина, як Зеленський, він не готовий просто до правління країною. Зараз у нас економіки немає. Він казав, буде мир миру, також немає, хлопці гинуть, ми стріляти не можемо у нього перемиря землю ми продали, хорошого нічого немає. Війна таки не закінчилася, і скільки президент Зеленський не казав Порошенкові, що він не зупинив війну, пройшов рік, і війна не зупинена. Ще одним провалом те, що ми досі беремо кредити Міжнародного валютного фонду, який брали при Порошенкові. При влади її не відбулося, на місцях сидять ті самі чиновники. Той самий закон про ілюстрацію, яким також все таки Зеленський клював Порошенка, він також діє на тих же умовах і все, і от результат. Це він виявився не тим, ким себе заявляв, чи все ж таки система якомусь чином його задивили? Це українці виявилися не готовими обирати президента. І коли він прийшов до власті, ми говорили, що зрозуміло. Он не финансист, он не экономист, да, он хороший человек. Но почему-то мы надеемся, что он возьмет в себя в окружение людей, которые понимают. Ну, в кадровой политике как-то ему не везет. Мне лично есть надежда, что если будет примером Саакашвили, нормальный такой ну, как бы жесткий опытный пример, то просто даже президент вздохнет и он будет сиять просто. Теперь кадры Поганий, але їх міняють потім слідущі, слідущі, вже підсумовувати шарано. І ми нічого не можемо зробити. Ми не можемо відкликати президента як народ. Ні, ми повинні його терпіти, поки це не, не поки Верховна Рада не прийме закон про імпічмент президенту, а вона його не прийме, тому що це Верховна Рада самого президента. І навіть якщо вона його прийме, то є ціла процедура, і це все час, час, гроші, і тим паче карантин. Щось хороше, що все ж таки, як там давайте, хоча б три здобутки за цей час, все ж таки, що він виправдав. Я не знаю. Мене цікавить перш за все цифровізація, і в цьому напрямку реально дуже багато чого почали робити. Але я не можу оцінювати, тому що відповідного законодавства, якби вони багато чого ще не прийняли. І ми вже маємо е, такі поняття, як криптовалюта у нашому законодавстві, що дуже круто. Тому ми відкриваємо ринок якби для інвестицій в цьому напрямку. Потрібно просто ще законодавство. Знову ж таки, рік це це мало. Що з позитиву можете назвати? Позитиву власне це боротьба з коронавірусом зараз. тому, що немає такої ситуації, яка є в там в деяких західних країнах, західноєвропейських. Які провали можете назвати комунікаційні? Швидше за все комунікаційні, тому що люди не розуміли, що відбувається тієї ситуації по мінським угодам, коли там всі думали, що вони вже все здають Україну або ринок землі. Тому що люди вже думають, що все землю продають і ми лишаємося ніщі. Хоча насправді це не так, але хто буде? читати закон. На Зеленського покладені величезні надії, і не всі вони виправдані, через що, звичайно, люди не задоволені. Зокрема, ніхто з оточення президента не ходить з відрубаними руками. Є кумівство, війна не закінчена, нові обличчя виявилися не такими вже й новими. Проте є і хороше. Зокрема, є закон про імпічмент, є закон про зняття депутатської недоторканості. Нарешті поновлено процес обміну полоненими, наші люди повертаються додому, і як би там не було, але ми, українці, оптимістична нація і сподіваємося, що все ж таки все буде добре.